Це заправка на вулиці Миколинецькій. Бензину тут немає, є лише дизельне паливо дорожчого класу. О 12 годині в черзі приблизно 50 машин. Водій Леонід переїхав тільки що. Каже, мусить заправити робочий автомобіль. Розповідає, сьогодні об'їхав вже кілька заправок і побачив, що тут є пальне. «Десь недавно уявився, оскільки черга ще не велика. Наприклад, на вогнані на в'їздні там вже кілометри 3-4. півдня треба стояти. У середині черги – тернополянка Лілія. Каже, чекає 20 хвилин. «Дають 20 літрів. Як часто, як часто їжджу, так і заправляюся. Критично, тому що робота на відстані і треба постійно добиратися». Один із водіїв, який вже заїхав на заправку – Тарас. Чоловік, каже, чекав півтори години, перед ним було приблизно 40 автомобілів. Коли привозять пальне, за день заправляють приблизно 500-600 автівок, розповів працівник заправки Богдан Королюк. «Пошкувати ситуація. Не вистачає пального, дизельного пального і бензинового. Вчора був завіс, одержали бутони. Це на день, може сьогодні підрозуміти. А народу бачите які черги. До перехрестку, до сантефору і далі. Не вистачає. Ми розуміємо, армія потребує, сільське господарство потребує, в першу чергу. Ми люди теж повинні і на дачу з'їздити, і на базар. На роботу добратися а це інша заправка на вулиці Об'їзній. Тут є дизель, 95-й бензин дорожчого класу та газ. У черзі більше сотні автомобілів. Соломія приїхала сюди о 9-й. Жінка каже, чекає 3,5 з половиною години. Ну, Пальна потрібно, бо кожного дня їжджу. Діти, я вас пропущу. Я вас заправляю серед тиждень. У мене дизель проблем не буде. Їй ну йде, я просто я стояти Парус. довго в черзі. На ще одній заправці Тернополя сьогодні тільки газ. Тут черги немає. Заправитись переїхав водій Василь. «Немає бензин, немає газу на всіх заправках. Газ дорогий, бензин дорогий». А це заправка на виїзді з Тернополя в напрямку Великої Березовиці. Тут також черга. Є бензин, дизель і газ. Ціни на пальне в кожному регіоні щодня публікує Міністерство фінансів України. На цій інфографіці вартість пального на найбільших автозаправках Тернопільщини станом на 16 травня. Опублікували також середню ціну на пальне в Україні. На інфографіці видно, як зросли ціни порівняно з минулим тижнем. Соломія Строз, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.